Визнали невинуватими. У Хмельницькому міськрайонному суді винесли вирок у справі загиблого в 2015 році в Хмельницькому СІЗО. Без опалення води та гарячої їжі. Мешканці п'яти багатоповерхівок Литичева мерзнуть у своїх квартирах. У чому причина та як вирішують проблему? Пам'ятка національного значення – старовина церква-фортеця, що в селі Судківці Хмельницького району руйнується. Хто до цього причетний? У Донецькій області загинув 33-річний військовий знетішини Вадим Матвійчук. Інформацію про це підтвердили у міській раді. Вадим Матвійчук загинув 7 грудня внаслідок ворожого обстрілу в районі Білогорівки Бахмутського району Донецької області. Чоловік був солдатом у 3-й гірсько-штурмовій роті. Про дату і час зустрічі Вадима Матвійчука повідомлять згодом. Сьогодні у Хмельницькому міськрайонному суді суддя Олександр Трембач виніс вирок у справі загиблого у 2015 році у Хмельницькому СІЗО Андрія Данилюка. У червні 2016 року суд розпочав слухання справи за обвинуваченням у вбивстві арештованого Андрія Данилюка працівниками замкової колонії Василем Мокринським та Романом Франковським. Суд тривав шість років. На оголошення вироку знімальну групу Суспільного не пустили. Судова охорона на вході пояснила – Через деталі, що становлять таємницю слідства. За рішенням суду працівників колонії визнали невинуватими. Цивільний позов вдовина відшкодування витрат та моральної шкоди не задоволено. Назначально казалося, що відношення до його смерті заглінуло. Вже ж були всі засідання спочатку. Я говорив так, ну слава Богу. Як ну, же він помер, все таки? Чого головне? Я звідки знаю, чому він помер. Сьогодні їх виправдали і, звичайно, я не згідна з цим рішенням. Я вважаю, що я далі буду йти і буду подавати в Європейський суд. Можливо, це ще буде апеляція. Я не знаю, це потрібно з адвокатом ще буде все порадитися, а тоді далі ми будемо бачити. Але 100% що ми далі будемо боротися. Приїхали. 10 чоловік замкової колонії 58-ї, 21 жовтня 2015 року, в СІЗО, в Я По, їх, по версії їхніх і слідства, якби для етапування е, трьох осіб і на подальше відбування покарання в колонію. І з один з цих осіб був мій чоловік. Це по їхній версії. І що сталася бійка? І в подальшому мій чоловік помер після цієї бійки. Це по версії слідства. Між ким бій? Між е, працівниками 58-ї закупової колонії і моїм чоловіком Данилюком Андрієм. В зро. Якщо мою версію вам потрібно. Якщо моя версія, то це було цинічне вбивство. По експертизі доведено, що це було не менше 19 ударів нанесено тільки в голову. Тобто це могло бути 40, я не хочу перебільшувати, це могло бути набагато більше. Крім того, в нього все відбиті всі органи, все тіло, тобто били гумовими кіками, куди тільки могли. Мешканка п'ятиповерхівки Олена просить не показувати її в будинку, саме вмикнули електрику, і жінка квапиться набрати води, приготувати їжу на електроплиті. і каже, немає часу чепуритися до телебачення. В квартирі Олени єдині в будинку є твердопаливний котел, який господарі не виконали, коли в летичів провели природний газ. Тож розповідає, опалює оселю дровами та всяким сміттям. Бо навіть за дві години, коли є електрика, котел не встигає нагріти воду в трубах. Тож її сусіди каже, усі мерзнуть. Градусів шість вісім. І діти є, і старі люди є. Та що, звісно, холодно. За, щоб не котел, то в хаті була б мінусова температура. То За дві години тільки нагрілася труба, виключили, все. Тут труба вже теж виховала. У неї, як і у всіх мешканців цього та ще чотирьох багатоповерхівок, від електрики залежить не тільки опалення. На електриці все – електроплита, електрокотел, ну все, абсолютно все. Світла немає, на балконі у мене стоїть балончик газовий, зверху ось ця фаєрка над ним. І от що можу, то те зготовлю. Готують їжу на газових балонах і решта пожильців. Один із них, Віталій, розповідає. Беремо таганок. Газовий, включаємо з порушенням техніки безпеки і варимо їй ну, що робити. Другого варіанту немає. Боїмося і все може бути, але ну що, ще на двір, хіба що вийти вогнище розпалить. Немає електрики, немає води, не працює каналізація. Насосні станції без електроживлення не працюють. Мешканка будинку Тетяна каже, забула, коли нормально вночі спала. А в нас максимум вода є дві години, і ми її як тако, серед ночі встав. Ага, появилося світло там на ту годину. Дивися, є вода, немає води. Немає, виключили світло. І ти як сутками ти нормально, не спиш, тож ми ловим цю воду. Ми не знаємо, коли її включить. Віталій каже: не встигають набрати воду, коли вмикають електрику, тому носять з криниці. Треба покупати дитину, відправити в школу і так далі. далі. Сьогодні ситуація важка. Якщо це додасть до перемоги. Якийсь бонус, ми будемо терпіти, але дивіться будинки, яких не виключається по шість по 7 годин світло. Ну то, якщо вже так, то давайте відключати всім однаково будемо. Тетяна каже, третій тиждень замерзає з десятирічною дитиною в своїй квартирі, бо навчання змішане, і учні тижні ми сидять вдома. Обігрів це саме болюче питання. До світла ми звикли, що світла немає. Ми альтернативу знайшли, а грітися нам немає чим, тому що грубок в людей немає. У нас просто ще трошечки. Якщо буде більше і мороз, в нас порозмерзаються труби. Скільки ми не звертаємось в обленерго, скільки ми не звертаємося в наш РЕМ, нічим не можуть допомогти. Не тільки мешканці будинку, й представники селищної ради зверталися на гарячі лінії, в організації, які відповідальні за графіки подачі електрики. Але марно, каже заступник селищного голови Володимир Позарецький. Мешканці будинку зверталися, і ми знаємо, проблему, що тут електропалення, і їм крайне необхідно, щоб було подано світло. Результатів немає. Люди мерзнуть, і люди без води. Графіки знеструмлень залежать від потужності, які надає Укренерго, а вони більш ніж удвічі менші від звичайних, каже технічний директор обленерго Олексій Філіпчук. Нам необхідно обмежувати споживання і населення, в тому числі обмеження підпадають також, перш за все, населення безпосередньо попадають самі графіки. Заступник селищного голови Анатолій Ніцевич каже, намагаються буде частково розв'язати проблему. Сесію селищної ради були виділені кошти для закупівлі генератора. Орієнтовно до 25 грудня цей генератор має бути, і щоб Нальєме підприємство могло мати альтернативну джуре енергію для забезпечення водопостачання і водовідведення. І не тільки для цього будинку цей генератор буде їздити по водонасосним станціям, підкачувати башні, запускатися, щоб вода водопостачання було в населенні. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Вона конденсує і просто по стінах струмками стікає конденсат. Ну, для пам'ятки 500 літнього віку ну, таке, таке ставлення і таке використання просто неприпустимо. Руйнується єдина в Україні церква-фортеця 14-16 століття у селі Сутківці Хмельницького району, говорить екскурсовод Настя Донець. Жінка каже, востанньо у храмі була 26 листопада. В церкві залита бетоном підлога. Для таких пам'яток Використання цементно сумішів, воно неприпустиме. І через цей цемент, через те, що вставлені пластикові вікна, через те, що вкладені залізні двері, церква страшно конденсує всередині. Вона, очевидно, не опалюється, тому що заходиш всередині, затхлий, прілий запах, просто заходиш як в теплицю. Через це вона конденсує. Отець Володимир ключ взяв, туди нікого не пускає. Були времена, коли навіть міліція приїжджала з міліцією і нікого сюди не пускав. За словами Сутківецького староста Леонтія Побережного, зареєстрована релігійна громада Православної церкви України немає змоги проводити службу українською мовою. Отець Володимир, який тут зараз служить в цій церкві, релігійна громада його є Українською православна церква Московського патріархату. Ну, Вона зареєстровувалася зареєструвалася і Православна церква України, це років три вже назад, але доступу членам цієї релігійної організації, доступу до церкви немає. Священник Української православної церкви Володимир Степани не пустив до храму і знімальну групу Суспільного. – Знімайте. Ну, а можна зайти? – А салет? чого? Як ви вже починаєте за це говорити? Ну, так за це... Ком... Ви зараз компромати будете збирати. Хочете помолитися, але гряджу не займайтеся, я нічого не буду говорити. – А ви, я перепрошую. – Ну, хто? – Ну, Я ж не знаю, як з кимось. – Раб Божий. Церква в них в селі була підпорядкована православній церкві Московського патріархату. І ось у 2019 році відбулася перереєстрація і через деякий певний період часу були внесені зміни до державного реєстру. І церква на сьогоднішній день юридично належить Православної церкві України. Священник зайняв позицію таку, що він не має бажання переходити в Православну церкву України. Заступниця начальника управління культури, національності та релігії Валентина Лукашук каже, пам'ятка архітектурно-національного значення не має власника. Хмельницька районна адміністрація розпочала процедуру взяття цієї пам'ятки у державну власність. Процес передачі у власність в особі держави розпочався приблизно місяців два-три назад, коли ми вже узгодили процедуру, саме як воно має, бути, має відбуватися. Валентина Лукашук каже, у 2006 році були розпочаті реставраційні роботи, які не завершені. Говорить, релігійна громада, яка належить до Української православної церкви, у храмі провела несанкціоновані ремонтні роботи. Нині Сутківецький храм перебуває на обліку у Ярмолинецькій селищній ради, розповідає начальниця відділу культури, туризму та релігії селищної ради Ірина Бойко. На пленарному засіданні сесії селищної ради прийняла рішення щодо взяття на облік як безхазяйну річ церкву фортецю. 15-16 століття, що в селі Сутківці Ярмоленецької громади. До селищної ради надійшов лист від Хмельницької районної військової адміністрації, в якому адміністрація вказує на те, що пам'ятки архітектури національного значення повинні перебувати у власності держави. У зв'язку з цим, Ярмоленецька селищна рада на чергову сесію, яка відбудеться 21 грудня, виносить проєкт, рішення щодо скасування взяття на облік церкви-фортеці. За словами Ірини Буйку, після зняття з обліку Ярмолинецької селищної ради церкви-фортеці пам'ятку національного значення візьме на облік Хмельницька районна військова адміністрація. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Кілька сотень картин, вишитих соломкою, творчої дороби кам'янчанки Наталія Лашко. За її словами, вона, її чоловік та син – єдині в Україні, хто створюють картини за допомогою розщепленої соломки. Наталія Лашко каже, що у світі у цій техніці працюють менше десятка майстрів. Нині роботи кам'янчанки зберігаються у приватних колекціях та музеях Америки та Європи. Ось вона розщепляється. Солома має бути мокрая. Розщеплене солома. Просто елементарно вставляється, так хвостик у нас загивається. Все, я залишаю там хвост. Коли починаю працювати, у мене може бути ескізик легкий, карандашний. Общее представлення, где і як, що може бути. До вишивки триптиха «Гей Соколе» Наталю Лашко надихнула одноіменна пісня. Каже, фон для неї прикрасила вишивкою солом'яною ниткою. Для цього вона розщеплювала соломину на 16 волокон. Перша ідея була, Традиционный украинский крестик и в данном случае здесь э, подельский орнамент. Я использовала эти орнаменты, я их вообще кругом использую в своих работах, это как подпись. Це подільський орнамент, то те, що я все-таки художник з Поділля. За словами Наталія Лашко, її справу продовжує син Ілля. Він експериментує з соломкою. Він спробував вишивати орнаменти епохи бароко української. Мір дійсно дивляться цим технікам і технологіям, тому що воно не характерно для вишивок соломою в інших країн, в інших мастерів. Це чистий експеримент нашої сім'ї. Вишиває з соломкою Наталія Лашко з 1984 року. Каже, солому для своїх робіт вирощує біля будинку. Це ідея, що я хочу спробувати вишивати солому, я поділяюся со своїм мужем, Владимиром Лашко, І ми стали експериментувати. Ми її варили, ми її кипятили, ми її пытались там чого-то з нею робити, я вже не знаю, що. Проблема – це генетически змінена солома. Вона короткая, вона Твердая, вона не гибкая, з неї нічого фактически делать невозможно, вона, ну, очень грубая. Окрім вишивки соломкою, Наталя Лашко займається клаптиковим шиттям. Над клаптиковим панно, за мотивами пісні про скрипаля, Наталя Лашко працювала 7 місяців. Каже, на її створення надихнула творчість українського художника Івана Марчука. У 2011 році мене робилась ідея, як зробити з текстиля ту же соломку і в той же техніці фактически попробувати вишивати світлою соломиною. Ця техніка була оцінена в Х'юстонському фестивалі оскутного вишиття. 57 тисяч э, претендентів, які були виставлені, вона э, потрапила э, в головний приз э, в номінації інноваційні э, технології. Наталя Сідова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.